איך מכינים מכרוזת ניגונים מאפס. בסוף סוף אני זוכה לקחת מכרוזת, להפיק, לאבד, והדבר שהכי חיכיתי לו בסוף, לשיר. הרעיון להוציא מכרוזת של ניגוני חבד, נגיע בעקבות בקשות, כשמחפשים ניגוני חבד שמחים, כאלה מקפיצים באיכות גבוהה, נתקלים לפעמים בקושי אז כשאני יודע בדיוק מה הרעיון שלי ולמי זה מיועד עכשיו הזמן לבחור בפינצטה את השירים אני עובר על עשרות ניגונים מחפש את אלו המקפיצים ואלו שיש להם פוטנציאל גדול לדעתי וממשיך הלאה לתכנן את רצף השירים מה יגיע אחרי מה אחר כך מתחיל האיבוד בשלב האיבוד, אני מתחיל לדמיין איך תשמע מכרוזת קובע את סגנון וקצב הטופים שיהיה בכל בית וכל שיר דאנ אחריאת התפקידים המחרוזות אותם אמרתי שאתה איתי קלה. לאורך כל האיבוד ידעתי את המטרה שיש לי בראש ידעתי שאני רוצה שזה יהיה שמח שזה יהיה מקפיץ מלא אנרגיה וכמובן באווירה חסידית מדי פעם אני מכניס לשיר אז רעיון ככה מעניין שמרענן תאוזניים כזה שנותן ייחודיות לביצוע הזה יותר מהביצועים שאנחנו מכירים. אחר כך אני מקליט גייד של פסנתר הדגמה של פסנתר מינימליסטית בסיסית שבצם בזה אני קובע את האקורדים לכל רגע ורגע במחרוזה בכל בית בכל תיבה אחרי הפסנטר אני תופס את המיקרופון ונותן גייד שירה, שירה זמנית רק כדי שיהיה נוח להבין את הפרויקט. האמת שהשירה הסופית לפעמים נשמעת מאוד מאוד דומה לגייד, אבל עדיין אנחנו שוב נחזור בסוף, נקליט את השירה עם כל שימת לב לפרטים הכי קטנים. אז יש לנו אקורדים, יש לנו שירה, ועכשיו מתחיל השלב הכייפי יותר. נלכת להקליט את הכלים החיים. הבאתי את המצלמה להקלטות ויש תיעוד מכל ההקלטות שהיו. לטופים בחרתי את המטופף, אבי אבידני, מטופף מספר אחת בזמן להקלטות אני יושב בחדר הבקרה אני מדייק על כל דברים ספציפיים שדמיינתי אותם ככה אולי זה כזה טו מאץ' מכות כאלה? פעם פעם פעם פעם נכון נכון פעם פעם פעם פעם פעם ביי, אל תיגע. אה? אפרה, נשמע לי ביצעות. גם לתפקיד גיטרה בס לקחתי את גיא דן, אחד הבסיסטים הטובים בארץ, הוא נתן ביצוע מדהים תודה רבה. אין מי שלא מכיר במוזיקה את אבי סינגולדה, גיטאריסט number וואן. כמו עם כולם אני יושב עם אבי, הפעם באולפן של מיכאל צי, ומקליטים יחד את הביצוע. תודה רבה. Okay. Okay. לקראת הערב נסעתי לחיפה, רפי על החצוצרה ומורן על הטרומבון, נתנו ביצוע על הפנים עד השעות הקטנות של הלילה. אולי תזהו אותם מלווים את עברם פריד בהופעות שלו בישראל. מתחילים סשן שלי. אחד עם רפי ומורן. עלה, נעלה. דיבי הורן. דיבי הורן. נערכים את אלחנן ארבע ומאה שכחתנו. ישראלי, לא יחשם, לא יחשם. יפה, יפה, ישראלי ישראל, ישראל מה... עם פריד, ישראל <laughs> עם פריד. 477 477 עכשיו לסקסופון בחרתי את דור אסטרפון, דור מנגן, וחסד עליון. <מח> סיימנו את ההקלטות, עכשיו אני מכניס את הכל לתוכנה, מדייק מה שצריך. אגב, במהלך האיבוד, הכתיבת התווים, התיקונים, יוצא שאני מאזין בערך שלוש שעות ביום במשך חצי שנה למכרוזת. עכשיו שהכל כבר יושב בתוך התוכנה כמו שצריך, זה הזמן להקליט את השירה. להקלטת השירה המרכזית בחרתי באולפן של יניב בלס. יניב מוזיקאי, מוכשר מאוד, שלו עם יציוד הכי מקצועי שיש. שלוש רצופות, אני עומד מול המיקרופון ושר ובשער ومتקן وشيشماي יותר טוב יותר מדויק עד שהכל يشما בדיוק כמו שאני هوه هي قسي لوخم שלי מאזין עוד הפעם, יחד עם השירה, ומקליט עוד כמה קולות שניים שממש מוסיפים. זהו, סיימנו. כאילו, כמעט סיימנו. עכשיו לוקחים את השיר, לתהליך האחרון, לשלב האחרון, המיקס והמאסטרינג. אני אשולח את הפרויקט חזרה שוב ליניב, שהוא אגב הממקסס הכי פופולרי שיש בציבור החרדי. ליניב יש אוזניים מאוד רגישות, והוא מצליח לקלוט בעיות בצלילים שרוב המוזיקאים לא מצליחים להבחין בהן. הוא מתקן את מוסיף עוד אפקטים שמשפרים את הסאונד, סופית את הפרויקט. אחרי חצי שנה מאז שהתחלתי את הפרויקט, זה הזמן להתרווח אחורה, לעצום עיניים ולהאזין לתוצר המוגמר. היום לא מציעים דיסקים, אז איך המכרוזת תגיע אליכם? בשביל זה אני פונה לאיש יחסי הציבור מנדי קורנט, שהוא מכיר ומקושר לכל האנשים הנכונים, וברגע האמת הוא משתף בכל מקום שתרצו או לא תרצו. תודה שצפיתם בסרטון, אני בטוח שעכשיו אתם הרבה יותר טיינו מהמכרוזת. אז שתהיה לכם ההזנה הרבה.